Bună, sunt Roxana Magopeț de la Fan Curier și la școala de vară Gipec am vorbit despre ce e bine și ce e mai puțin bine în relația magazine online companii de curierat. Și noi, companiile de curierat, și voi magazinele online avem lucruri pe care le putem îmbunătăți astfel încât să avem clienți mai mulți, mai fericiți care să comande mai mult și mai des. Să știți că la școala de vară Gipec foarte greu. Stai într o locație superbă, mănânci numai bunătățuri. ai niște colegi enervan de drăguți, de amuzanți, jucăm board game avem barbecue, bătem o grămadă de lucruri care o să ne crească volumele. Deci nu, chiar nu recomand. Nu este pentru oricine școala de barăcipe, decât pentru cei care vor să fie mai buni.